To, ale som kdej než dobrá. Už vidím. Ty vole! Kámo, on to mňa nabural. kamo tak to sa nestalo. Oho. Kámo, to sa jak stalo? kamo on sa úplne zasekol. On je v tej diere. Kámo. Tak. Tak, toto ne. O oh, môj Bože. To si videl? Ne, ne. Videl?